Volt be, ezeket minden elraptam, és én meg a fényképedről festettem rajzoltam. Nézd most csak, ezt rajzoltam rólad, ugye milyen jó? Arról a kicsi pénykéről. tudod amikor még kürgettelek. Na milyen? Ugye milyen jó? Hát tudod, hogy mindig tudtam rajzolni, és hát az érzek az álmot, hogy valaha egyszer megy. Na mindegy, hagyjuk ezt. Na milyen? Hm? De nem én örülnék, hogyha megnősül. Nagyon örülök, hogy boldog vagy. Csak ne, jöjjön, aztán szabolgasson. Hát én sütök, főző, jó húst veszel, és jön és szabolgat, hogy mi ez a szag. Hát most én olyan bunda van rajta, ami akar. De hát most tudod, hogy... Jó, ezt, ezt most hagyjuk ezt a hundakérdést. most tudod, hogy azért... Szevasz, majd. Csillagok? Miért be rendesen az ajtót, ne úgy, mint a múltkor. A múltkor mit van? Hogy, hogy kiáll velem, vagy. De egyszerűen kiherélt. Na akkor. Ki hogy... az anyám? Um, hogy értem? Impotensé váltam. Nem, te, hiába mondtam, nem hallotta meg. Aha. Elkezdtem vele kijaválni. az anyámmal kiaváltam, érted? Az édesanyámmal kiaváltam. Amit azért nem gyakran tettél hát, mindig. Nem. Aha. És, és nem, nem döbbent le, érted? És ez, ez nem gondolt, hogy fejlődés. Tehát, hogy eddig nyelted vissza. Folytottad el azt a sok tühöt, ami benned De ha az ez is... fejlődés, akkor mi a következő fölnégy elem? De eszembe jutott, nem mondom. Nem jutott el hozzá, hogy te most tényleg haragszol. Nem, azt hiszem, nem. nem gyerekkoromban is volt ilyen érted, hogy, hogy, hogy valami kellett, valamiért hisztiztem, és úgy csinálját, nem vett róla tudomást. Én pedig ott egyszer csak abba hagytam a hisztit. Belefáradtál? Hát bele, nem értem el vele a célomat. De bocs, de akkor ő igen. Ak ak Tehát mindenki erre vágyik, hisztizik a gyerek, hagyja abba. Ha abba fogja abba hagyni, hogy úgy csinálok, mintha nem hallanám, hát akkor brámo. Tehát mindig 1-0 az ő javára. Eddig ez volt. Hát igen. Eddig ez volt. Legyűrt. Nem? Hát akkor hogyan tudom én legyűrni? Vagy, vagy hogyan tudom elérni azt, érted, hogy egy felnőtt embernek tekintsen, egy, egy saját döntésekkel rendelkező gondolatokkal rendelkező felnőtt férfinek tekintsen. Oké, hogy a gyereke vagyok, értem. Nem az a baj, nekem az az érzésem, hogy te az életműve vagy. Az életműve? Igen. Tehát minden szülő a saját alkotásának tekinti a test részének a gyerekét. Tehát ha nincs otthon az egyik gyerekem, az úgy, hogy mondjuk nincs az országban se. Az olyan, mintha nem lenne itt az egyik lába. De te, úgy értem, hogy az életműve vagy, hogy rólad szól az egész élete. Lehet, hogy be kéne iratni őt makromikróba, vagy én nem tudom, kötni, vagy ja. érted, járjon egy tánciskoljába. A festeni szeret. Na, bármi olyat, ami nem veled és rólad szól, nem veled kapcsolatos, nem a te életed. Nem, nem kell már téged nevelni, megmenteni, de ő ezt még nem tudja, és már tizen éve próbálod ezt, ugye? Igen, csak tudod, az, hogyha az élete műve vagyok, akkor tudod, az az érzésem, hogy mondjuk akart egy Dávid szobrot, Aha. és hogy lett belőle egy ilyen torzó. És hogy... Hát akkor most azt mondod, hogy ő megnyomorította az önbizalmadat. Hát nem. Hát nem. Ami viszont neki nem lenne érdeke, mert ha az ő életműve, akkor minél szebbnek akar látni. És lehet, hogy ő úgy is lát, csak te nem tudod. Csak nem elbeszéltek valahogy így keresztbe egymás ellen. Hát meglátjuk, azért jövök, hogy most így első nekifutásra. Milyenek látjátok ezt a kapcsolatot? Például azt kérdezem, hogy reménytelen vagy, vagy, vagy lehet ebben valamit kezdenünk. Milyen? Ennek a, a viselkedését kell, kellene megváltoztatni, mert én úgy gondolom, hogy anya-fia kapcsolat is olyan, hogy így kiegészítik egymást. Miért hogy? De most nevelni kell. Változni a Hát azt tudjuk, azt tudjuk, az anyuka meg úgy gondolja, hogy mindenki másnak kéne változni. Nem? Tehát ő valószínűleg azt gondolja, hogy én, hát milyennek látjátok az ő bizalmát? Nem hallom őt, mert még Az anyái A fiújén. Az anyájén Na ez az. Ezt kell megfejtenünk, hogy most tulajdonképpen az anya az, az az, milyen személyiségre. Tehát nekem például ez lenne a feladatom ebben a kitalált történetben. Egyébként azt, azt gondolom, hogy ha valaki jár egy terápiába, ugye ami most itt a kerettörténetünk, azt, azt ahhoz szoktam hasonlítani, mint, mint a, a holdnak a... Na most, hogy hívják azt? Holdt van. Igen. Hogy akár még amikor iskolapszichológus voltam, akkor is azt éreztem, hogy azok a gyerekek, akikkel foglalkoztam, Azoknak a családjában egy kicsit nagyobb összhang lett, és kicsit nagyobb nyugalom, és ő maga másképp ment haza, vagy kevesebb agresszivitással, vagy kevesebb szorongással. Hát lehet, hogy hétfőn szorong, kedden agresszív. Még ez se úgy van, hogy egyik gyerek ebbe a dobozba, másik abba. És körülötte elkezdte kicsit normálisabban viselkedni, és a felnőtt terápiában is így van. Na hát vigaszul, még amíg folytatjuk a következő jelentet, most jól lehet hallani, ugye? Mind Jó. Igen. Nem mindig. És nem mindig. Én sem mindig. Hogy, néha visszanzik a fené. Na, bocsánatot kérünk. Uh, jártam több évig a Popper Péterhez, ami hát azért az ember életében egy nagy dolog. Uh, ez egy kiképző csoport volt, ahol három évig jártam, meg előtte tanított is, és neki volt egy mondata, amit hát kénytelen vagyok megosztani, mert most jutott eszembe. Könnyű a más anyját szeretni. Ugye ezt idézgetjük egy párszor. A következő jelenetben meglátjuk Ádámot, hogy mi történik vele a munkahelyén. Mert képzeljétek, az is van neki. Behivatja a főnök asszony. Ilyen, köszönöm. Uh, köszönöm. A Clementina Hotel nagyon szeretné, hogyha én tovább dolgozna. Most a próbaidő lejárt, és szerintem oh, nagyon sok visszajelzést kaptunk, úgyhogy mindenképpen szeretnénk, hogyha folytatna uh. itt a munkát. Hogy érzi magát itt egyébként? Jól, köszönöm. Ez most kicsit váratlanul Nem. Tudtam, hogy a vége felé csak, De volt most... valami probléma, amiért esetleg, ami esetleg úgy gondolta, hogy nem? Önöm, nem, Tudom? nem, nem, csak nagyon igyekeztem, szerettem volna jól, jól csinálni. Hát én akiket megkérdeztem, az, az, azok azt mondták, hogy minden rendben volt, és hogy új ötletei voltak. Úgy, hogy rendben. Nagyon szeretném, hogyha, hogyha akkor nálom folytatná a gyakorlatot. Örömmel. Jó. E, most ugye, a, mi van ma? Tizedike. Tizedike. És hát e, nagyon számítunk arra, hogy, hogy az évvégi hajrában akkor, akkor önre számíthatunk. Persze, Nem baj, persze. hogy egy kicsit jobban terheljük, mint ahogy esetleg elvárta? Én egy oszlott vagyok. Ah, ez Lehet. Szóval vagyok ezt, ezt azért igen, úgy <gül> hogy játszik. Hogy azért erre is az, az férfi. Igen. Szóval ö, ö, én most az, azt gondoltam, hogy, hogy az eddigiek után, ugye Vajon? az Mondtam, hogy ő közgazdász végzettségű is, és most lehet, lehet hogy kicsit kevesni azt, ami feladatot itt kap, de hát a, a muszáj, ugye, a, hogy végigjárja ezeket a ezeket. A én a én tanulni szeretnék Igen. újabb feladatokat. Én azt, azt mondom mindig a, a, a, a, az új kollégáknak, hogy, hogy minden minden részét, minden oldalról ismerni kell ennek a, ennek a, a szállodaiparnak. Váltató, a, a, a, még kis cég vagyunk, de, de azért itt is vannak. Különböző munkák is lehet, lehet hogy, hogy jobban belelát, és rálát erre az egészre, hogyha, hogyha több szerepet betölt. Igen, most pedig a menedzsmenttel is, igen, is de Most a recepcióra szeretnénk, hogy, hogy, hogy, hogy ott, ott vegyen részt, és sajnos itt lesznek most ilyen éjszakázások. Nem probléma? Tudom, hogy egyedülálló. Hát van, megy, asszonyom, de. Ő, igen, szóval, Jaj, megy, a Igen. Ez már, mert nem láttam gyűrűt, nem, nem itt, ha nézném, ez azért, ma már ez nagyon-nagyon nagy nem, nem tűnye, mint hogyha én nyomulnék, vagy valami. De mindig nem Zizek. eszem, hogy bejövök <laughs> Nem nem tudja. Jó, kapulás, a gumar az, nem, az nem, nagyon nem, fontos ebben a szakmában. Jó, nem, nem, ez, ez most nem a karácsonyi ajándéka, és a térek is. <laughs> Szeretnénk, hogyha, hogyha most nagyon fölpörögne a cégnek a, a, a, a, a, ez a reklám, mert most jönnek az ünnepek is, és, és, és nagyon bele kell húznunk, és szeretnék mindenkinek szép ajándékot adni az év, év végén. Úgyhogy ö, most ez nem ezzel kezdtem, de lehetséges, hogy mindig kellene lenni a, a testvérszállodáimban. A karácsony időszak alatt a, aha. és a éjszaka is. Aha. Aha. Ugye nem probléma? Ne, tehát, hogy, de ez 25-26. Elképzelhet, hogy egy ilyen, ilyen is, be, hiszen, hiszen hát ott lesznek vendégek, sőt, tehát ott, ott emeltek, kap mindenképpen túlóra pénzt, mm -hmm. mert, mert az ünnep az beleszámít arra, hogy hétvégéket hétvégeket és az ünnepeket azokat mindig külön díjazással. És a Szentestére is ez akkor vonatkozna? Hát nem mertem ezzel kezdeni. Ah. Nem mertem ezzel kezdeni, de hogyha, hogyha, hogyha ez bármilyen problémát jelent, akkor keresünk valaki mást. Nem, Nem. Megoldható, abszolút megoldható. Nagyon köszönöm. Már te de ez, ez, ez ezt mondták, hogy ő nagyon készséges és hogy teherbíró. Nem probléma a Clementina. Na, nagyon köszönöm. köszönöm. Esetleg a javaslata, vagy, vagy, vagy a, tap, a tapasztalata alapján, hogy esetleg miben változtassuk, vagy hogyan tudnánk egy kicsikét ö, ö, sikeresebbek lenni? Tárgyunk a javaslatait, mert azért tudom, hogy ön. Mint, marketinges és közgazdász, azért, azért ön egy igen. hasznos munkába Én úgy, úgy látom, hogy ön Klementina nagyon jól kézben tartja ezt a szállodaláncot. De, Ö, hogy megjegyzésem lehetne esetleg a social media felületeken lehet egy kicsit no. o, nagyobb fejlődést Hát Hát én kicsit le vagyok maradva, egy kicsit idősebb az, aki ezeket csinált, ezeket a reklámokat. de lehet, hogy akkor, akkor az ön ötleteire akkor Ha, ha nem, nem benne, akkor szenteste egy kicsit. Fölturboznám az Insta-profi-jel. Szállam ha. Látszak, ha. Ja, az ja, Jó De Azért egy selfie csinálhatunk. Hát nem, hogy miért le mondjuk. De, nem csinálhatunk. Nem, most. Hát, ja, ja. Majd Már kis munkeret magam, mert azért most így... Jó, Jó, tehát akkor azt, ezt megbeszéljük, hogy akkor mert küldök, akkor holnap mindent lebeszélünk, hogy akkor melyik napas, akkor melyik a városban. Jó, ez a Békés lenne akkor. Nem probléma, ugye? De nyugodtan mondja, Nem. hogyha ha valamilyen problémába ütközik, jó, És a benzintézt, hozzájárulást azt adunk, és akkor egy. Nincs autó, úgyhogy busz. a busz jegy le? Vagy hogy az? Persze, az is. Intercity, ja, az még jó, Jó, köszönöm. jó, jó. kitaláljuk, kit, kit jó. Na, nagyon köszönöm, és akkor tovább, tovább is sok sikert kívánok, és akkor kellemesülök. János, kell köszönöm, köszönöm. Szuszic szabad? Persze. <laughs> Az Ádám kap egy telefont anyútól, hogy azonnal menjen át hozzá. Vagyok. Szia anyukám! Itt vagyok! Istenem, nem arom, szemlét van kibet, csak annyira fájlálom. Huszi, mi van? Gyorsan mond, mert kell visszarohannom, Jó. nincs sok időm. Sássad. 20 percem van, anyukám, Hossz, mi a baj, jól vagy? Tudom, nem tudom, csak megjelenkezett fáj... fájdalom. De Te mi, mi, tudom, mi volt azóta állandóan elkezd hasonlóan elé, csak 5 fok. Hőmérstéklet, ingadozás és Na igen, anya, mivel? Mi a baj? Azt ja. hittem már, hogy valami nagy baj van. Ja. Nem tudtam, hát hogy nincs, ér, csak hát vártam, hogy akkor gyere, hogy amit megbeszéltünk, akkor, akkor azt, azt, azt hogy lesz? azt a Tudom, az itt a karácsony nagy takarítás. Hogy anya, de most ezért hívt ki kellett jönnöm a melóból, anyukám. Azt hittem, hogy bajod van. Hát bajom van. Hát persze, hogy bajom van. Jó. De most rám tették ezt, ezt a... Nézd, itt van. Egy ilyen éjjel-nappali vérnyomásmérő, Igen, itt látod, látod ez a Sinori győn így keresztbe. Látod, hát csak. most ezt, ez, ez is, emiatt is jobban izgulok, hát esküszök egyfolytában magas ez? a vérnyomásom, mert ez? ettől izgulok, hogy, hogy jaj, magas-e. De ez mit mér, ha ki van kapcsolva? Nincsen benne. Hogy hogy van kapcsolva? Ebben nincsen a anyukám, édes. Ja, ne, ne. már. Na, csillagom, Na. hogyha az ablakutolás nem is,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 Akartam neked sütni már most a bajni. De nem tudok itt lenni hétvégén, anyag. Nem M年的 tudok nem itt, lenni. itt lenni, dolgoznom initialize. kell. És el is akartam mondani, hogy ez most nagyon rosszul jött ki. Na jobb, de szenteste sem. Nem tudok most eljönni hozzád majd szenteste, mert Szenteste nem tudom nem tudok most, és valószínűleg majd csak 28-át. Szenteste nem tudsz De Egyedül ügyek itt szenteste.